Ha használod az internetet, akkor valószínűleg tisztában vagy azzal, hogy milyen sok mémmel találkozol az online felületeken, és hogy ezek a mémek mind valamilyen hatással vannak rád. Tudsz azonosulni velük, nevetni rajtuk, vagy talán feldobják az amúgy még unalmasnak is nevezhető napjaidat. De elgondolkoztál már azon, hogy ez vajon miért is van így? Ha érdekel a téma, akkor jó helyen jársz! Sziasztok, Rebi vagyok, és üdvözöllek a csatornámon! Ebben a videómban a Mémekről fogok beszélni, azoknak múltjáról, jelenlétéről napjainkban, és hatásairól a társadalmunkra. Magamról még annyit, hogy mivel életem nagy részében már jelen volt az internet, ezért mondhatni profi szinten mozgolódok a Mémek világában. Nagyon sokat jelentenek nekem a Mémek, nagy örömforráslelek bennük, és ezért is jött az ötlet, hogy csináljak egy videót a témáról. Na de! Kezdjünk is bele egy rögtöri leszkével. Ha hiszed, hanem az egész mém tudomány az evolúció tanulmányozásával kezdődött. Gióhéban volt egy tudós, Richard Dawkins, aki még 1976-ban írt egy könyvet az evolúcióról, és ebben a könyvben volt először említve a mém kifejezés. Ez a szó az ógörög, görög szóból ered, ami utánzást jelent. Dawkins ezt lerövidítve kapta meg a mém kifejezést, a gén szó alapjára építve. Azon az állásponton van ez a felfogás, amiről Dawkins is írt a könyvében, hogy a mémek ugyanúgy, mint a gének, szükségesek az evolúcióhoz. A mémek, hogy azt a Soros nevezetű weboldalt idézem, olyan kulturális elemek, amelyek ismétlést és replikációt közvetítenek a gének biológiai átvitelével analóg módon. Picit bonyolult, de hogy leegyszerűsítsem, ez lényegében azt jelenti, hogy amikor annó elkezdtünk tüzeket rakni és más ilyen túlélési módszereket kitalálni, ez mind mémnek számít. Utánzással replikációval adtuk át egymásnak az ötleteinket és a tudást, és lényegében ezt hívjuk mélyemmek. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a mémek hasznos trendekként kezdődtek, amivel pozitív hatást tudtunk elérni a túlélésünket és a jólétünket illetve. Ha belegondolunk, így sokkal hatékonyabban tudtunk elkezdeni fejlődni, mint hogyha csak a géniainkre hatjackoztunk volna. Emiatt is ilyen különleges az emberi faj a többi állathoz képest, mert az intelligenciánkból adódóan megadatott nekünk a lehetőség, hogy iszonyatosan gyorsan elkezdjünk fejlődni. Így jutottunk el a modern korig, hogy ennyi nyelv ki tudott alakulni, ennyi különböző kultúra, és a többi. Szóval régen a mémek konkrétan túlélési módszerek voltak, viszont az évezredek során annyi ilyen össze, ami a túlélésünket segítette elő, hogy egy idő után ezek már elavultak, és helyüket átvették a szórakoztató és kedfelésből kitalált mémek. Szerintem ez nagyon sok érdekes kérdést vett fel a létezésünkkel kapcsolatban, de ez már egy teljesen más téma, ezért a törileckét ezzel le is zárom. Ha a mostani modern világban meghallja valaki a mém szót, általában egy kép jut először, egy vicces felirattal, legyen az a grumpiket, vagy a trollfész, vagy esetleg egy Chuck Norris vicc. Ez mint csak pár példa a világon létező sok-sok mémfajtából, de talán így egyszerűbb megérteni, hogy mit is jelent a mai társadalmunkban a mém kifejezés. Nincs megszabva, hogy pontosan mi lehet egy mém, vagy mi nem. Lehet az egy szófordulat, egy kép, egy gif, egy rajz, valamilyen ábra, egy videó, egy hang, egy dal, vagy akár egy mozdulat is. Ezek a legnépszerűbb és legelterjedtebb mémfajták. Általában az interneten keresztül terjednek a mémek, ha valakinek megtetszik egy mém, akkor nagy az esélyre, hogy mondjuk Facebookon megosztja, így az ismerősei és a követői is látják, és hogyha nekik is megtetszik, akkor majd ők is megosztják, és ez így megy tovább, amíg virális nem lesz egy mém. A virális szó olyan tárgyakat és motivumokat foglal magába, amelyek képesek replikálni magukat, vagy más objektumokat átalakítani a saját másolatukká, mindez persze emberi kézmunkája által. Eleve az, hogy mostanság ilyen sok mémet top ki a társadalmunk az internetre, magában egy mémnek számít, ami szerintem eléggé irónikus. Ritkán tudni, hogy ki a szerzője egy mémnek, viszont így talán könnyebben tudja befogadni a nép a mémeket a kultúrájába. Mostanában sok olyan mémmel találkozok, ami a régebbi csak vagy trollfészes mémektől eltérően nem csak pusztának közönség szórakoztatását célozta meg, hanem valami mélyebb gondolatot is megfogalmaz. Szerintem a mai fiatalság tagjaként mondhatom, hogy ezek felfogására, nagyon fogékonyak és érzékenyek vagyunk. Így, hogy ennyire azonosulni tudunk ezekkel a mémekkel, sokszor megosztjuk őket, virálisak lesznek, és ezzel buzdítjuk az alkotókat, hogy kreáljanak több mémet, és így teljes a mémkör. Hogy részletesebben belemenjünk a különböző mémfajtákba, szeretnék egy picit az abszurd mémekről beszélni, amik az elmúlt években nagyon népszerűek lettek a Tumblr és a Forcsán weboldalak köreiben. Ezek alatt az ilyesmi mémeket értem, amit ha meglát egy hétköznapi ember, akkor valószínűleg nem érteni, hogy ebben mi is a vicces. Véleményem szerint az ilyenfajta mémek népszerűsége abból is adódott, hogy a nihilizmus és az egzisztencializmushoz kapcsolódó életfelfogások is sokkal népszerűbbek és elfogadottabbá váltak. Mivel sokkal többen érzik úgy, hogy nincs értelme az életnek, így talán könnyebben így tudják megtalálni a szépséget és a humort az ilyen abszurd mémekben. Ezekhez az abszurd mémekhez kapcsolódóan jönnek szóba az öngyilkossággal a viccelődő mémek is, ami szintén egy nagyon érdekes, viszont eléggé mély téma számomra. Ha nem szeretnél erről a témáról hallani, akkor nyugodtan tekerd el a videót, itt állég! Pont ezekkel a viccekkel kapcsolatban készült egy TEDx Talk, ahol Sarah Liberty, az előadó, mesél a tapasztalatairól ebben a témában. Ebben az előadásban Sarah azt a kérdést feszegeti, hogy vajon miért lett ilyen elfogadott dolog, hogy ilyen közömbösen beszélünk az öngyilkosságról, és viccelődünk vele. Felvetett a beszédében egy olyan gondolatot, ami nagyon erősen rezonált velem. Az ő véleménye szerint azért viccelődjük el ezt a témát, mert félünk őszintén beszélni az ilyen gondolatainkról, gondjainkról. Nem kellemes dolog a depresszióról vagy esetleg az öngyilkosságról beszélni másokkal, ezért sokkal könnyebb egy csomagolva megosztani ezeket a gondolatokat. Ezt erre is említette a beszédében, hogy ezek a viccek egyfajta segítségért kiáltási módszerek, és bár alapjáraton sokra nem megyünk vele, én hiszek benne, hogy ennek pozitív hatása is lehet. Úgy gondolom már ez is nagy előrelépés, hogy legalább megemlítésre kerül ez a téma, és nem az van, hogy mindenki csak fortyog magában a gondjaival. Szerintem sokkal könnyebb így végigvinni a napjainkat, ha tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül a szenvedésünkkel, vannak mások is, akik ugyanúgy éreznek, mint mi, és nem vagyunk magányos farkasok a problémáink miatt. Pont emiatt támogatom, és nagyon fontosnak tartom az ilyenfajta mémeket, mert úgy érzem, hogy ezekkel elindulhat egy beszélgetés, amivel talán még a depressziót körülvévő tabukat is elkezdhetjük szépen lassan átörölni. Lényegében szerintem ez a szépsége a mai mémeknek, hogy ennyire könnyen lehet velük azonosulni. Nem nehéz olyan mémet találni, amivel együtt tud érezni az ember. Hogy áttérjünk egy kicsit látosabb témára, szeretnék mesélni a kedvenc mémes oldalaimról, mémeimről, amik közel állnak a szívemhez. Rangsorolni nem fogom őket, mert nem látok sok értelmet az ennyire különböző mémek egymáshoz hasonlításában. Véleményem szerint mind szép a maga módján. Kezdjük is a két kedvenc Facebookos mém oldalammal, a BKK memes és az Animated Text oldallal. A nevéből nem nehéz kitalálni, hogy miről szól a BKK memes oldal, a budapesti tömegközlekedést figurázza ki szöveges képek formájában. Igaz, régebben nem gyakran jártam tömegközlekedéssel Budapesten, még így is tudtam értékelni azokat a posztokat, amiket erre az oldalra kiraktak. Az animated text oldalon pedig az imént említett depresszív hangulatú abszurd némek jelennek meg. Az oldal nevéhez hűen, képekre animált szövegekkel van tele. Nagyon szeretem még a kombinált némeket is, amik több mém összeszerkesztéséből születnek, mint például ez is. Ebben a híres Dog mémet láthatjuk ötvözve a Hogyan hordaná a kutya a nadrágot mémmel. Említésre méltó még a kedvenceim közül az Unwatchesay meme széria, amit egy SNL digital short film robbantott be a meme piacra, úgy, hogy ez már eleve egy tévésorozat jelenetét figurázta ki. Az alapelv az, hogy a videóban szereplő karakterek lelövik egymást, majd drámaian meghalnak, miközben Imogen Heap hide and seek című dala hallatszik a háttérben. Ez egy nagyon sikeres mém, mivel számtalan paródia és remake készült erről a videóról, tévésorozatok és filmek jeleneteit felhasználva. Másfémekkel szemben még a mai napig is készülnek ilyen paródiák, ami elég nagy dolog, tekintve, hogy egy mémnek általában maximum két hónap az élettartama. A mai mémkultúrához nagyon erősen hozzájárult a Vine nevű alkalmazás jelenléte, amit idén januárban zártak le a három éves pályafutása után. Az alkalmazáson, hasonlóan az Instagramhoz, maximum 6 másodperc hosszú videók formájában lehetett tartalmat közzétenni. tenni. Mivel kevés lehetőség volt reklámozni ezen a felületen, nagyon felhasználó barát volt, és ezért is volt tökéletes platforma a készítőknek a videók időtartamának korlátozásából adódóan a videó és egyben mém készítők iszonyatosan nagy kreativitással minimalizálták le a tartalmuk hosszúságát, így optimalizálva a humor szintet a videóikban. A leírásban linkelni fogok egy pár ilyen Vine összeállítást, amit nagyon megszerettem az elmúlt három év alatt. Viszont ezzel véget is ért a kis előadásom, köszönöm, hogy végignézted a videómat. Ha tetszett, dobj egy lájkot, vagy ha gondolod, esetleg iratkozz fel. Sok más ilyen fajta videót tervezek még csinálni a közeljövőben. Sziasztok!